اور یہاں پہ اب اخری آنے کو ہے۔ شاہ ورز کے سب سے ایکسپیرینس بولر وہاب ریاض جنہوں نے 3 وکٹس حاصل کی ہیں 11 رنز دی ہیں صرف اس میچ میں۔ میں بابر اعظم کی کپتانی کی تعریف کرنا چاہوں گا جس طرح انہوں نے اپنے بولرز کو یوٹیلائز کیا ہے اپنے اپنی سپن ڈیپارٹمنٹ کو لے کے اپنے فاسٹ بولنگ کو جیسے وہاب میں اب مین بولر تو ان کو آخری اوور کے لیے رکھا کیونکہ اگر انڈر پریشر اگر کوئی بھی یانگسٹر آئے گا تو اخری اوور میں زیادہ رنز لیک उन्होंने अपने उस बॉलर को जो इसको वो उनका प्राइम बॉलर है, नहीं रुक पा रहे है, एक और लो, फुल टॉस जिसे खेल दिया है बहुत ही शानदार शॉट पिकअप शॉट था एक ऐसा बॉल जो आप वहां करते फुल टॉस جو بھی, بھی, بھی رنس یہاں پہ گلیڈیٹرس نے مکمل کری ہے افتخار پہنچ گئے چونسٹھ رن پر آخری پانچ بالے ہیں بال کیپ میں بالکل بہت ہی شاندار شاٹ اور یہی وہ چیز ہمیں چاہیے تھی افتخار سے کہ ایک فنیشنگ ٹچ دیں اپنی ابلٹی ہارڈ ہیٹنگ ابیلٹی کو سامنے لے کے آئیں اور سٹیج انہوں نے اپنے لیے سیٹ کی اور اب آپ دیکھیں کہ پچھلے دو تین اوور میں افتخار کا جو ایکسکلوسیونیس ہے وہ سامنے آ رہی ہے بہت ہی شاندار کرکٹ کھیل رہے ہیں اور چھکے پہ چھکا مار رہے ہیں. افتخار انسٹاپیبل ہو گئے ہیں जिस तरीके से हिट मार मारे हैं थोड़ा उनको हेल्प भी मिल रही है खराब बॉलिंग की, लो फुल उनको और, और, बोड़, और अपनी टीम, टीम को वो जो हमारी प्रिडिक्शन थी वन सेवेंटी इस पिच पे होना चाहिए वहां पे ले आए एक बार फिर करेंगे یہ ہیٹرک اس کو کہتے ہیں اور اور کے تو جتنی تعریف کی جائے ان کی شارٹ رینج کی وہ کم ہے اور یہ افتخار کا پیور کلاس جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے زبردست بیٹنگ ہے اور ایسی ہی بیٹنگ کی ہم ایکسپیکٹیشن تھی یہاں پہ کراؤڈ کو بے حد یہاں पर पहुंच गए। और एक टाइम हमें लग रहा था करेंगे लेकिन करवाया है इफ्तिखार ने क्राउड नहीं रुक पा रहे हैं। इस बार्पायर का डिसीजन देखना होगा छोटा छक्का स्पेशल इनिंग है और बहुत ही मजा आ रहा है उनको देख के और वो पहुंच गए हैं उस स्कोर को जिसको हम सोच रहे थे कि वन सेवनटी स्पिच होना चाहिए 170-180 और अगर वो यहां पे मजीद अपने दो बॉलों पे दो छक्के लगा दें और छः छक्के हमें देखने को मिले तो मैं तो इसको बद देखना चाह रहा हूँ कि वो दो छक्के भी लग जाए जहाँ पे चार लग गए वहाँ पे दो भी लग जाए बाहर रियाज को पसंद नहीं आएगा क्योंकि अच्छी बॉलिंग की थी इससे पहले सारे इनके फिगर स्पॉइल हो गए अरे बचना होगा इफ्तार से एक बार फिर पॉइंट के ऊपर से जी हाँ एक बार फिर एक और छक्का इफ्तार का नाम रहेगा पांच पे पांच इट <laughs> इफार की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम उन्होंने हम सब को किया जो लोग इस वक्त टीवी पे देख रहे हैं वो भी इनकी एबिलिटी हार्ड ईटिंग एबिलिटी को बहुत ज्यादा मुतासर हो रहे होंगे होगा ऐसा ट्रीटमेंट मिलेगा तीन मिनट पहले मैंने भी नहीं सोचा था। <laughs> لیکن ان دو تین منٹوں میں افتخار نے اپنے آپ کو ثابت کیا کہ وہ پاکستان کے بہترین میڈل آرڈر بیٹسمین ہے آخری بال کیا چھ چھکے لگا سکیں گے میں چاہتا ہوں چھ چھکے لگ جائے <laughs> <laughs> I'm آ... <sorry> <laughs> رنز پر آخری بال کریں گے ایک ایک اور اور اور ہوا میں بال چھکے <laughs> <laughs> <laughs> اس کی جتنی تعریف کی جائے اتنی کم اور بہت ہی مزہ آیا افتخار کے چھ چھکے دیکھنے کا یہ بہت ہی ڈس ہیں یہاں پہ وہاب ریاض لیکن کیا بات ہے افتخار احمد کی جس طریقے سے انہوں نے یہ میچ فنش کیا یہ نہیں سوچا تھا کہ چھ چھکے وہاب ریاض کو لگ جائیں گے مجھے لگتا ہے کہ ہم سب کو اٹھ کے جو وہاب کے لیے تو نہیں لیکن افتخار کے لیے تالیاں مارنی چاہیے جتنی تعریف کی جائے اتنی تو ہے ہاں افتخار نے اج پروف کرتے ہوئے کہ کیوں وہ پاکستان کے سب سے بہترین مڈل آرڈر بیٹر ہیں کہ جو بھی کھیلنا جانتے اور اگر موقع ملے इस तरीके की बॉलिंग मिले और आप देखें कि शाहिद अफरीदी उनको कंग्रेचुलेट करने जा रहे हैं ये ऐसी चीजें देखने को और ज्यादा मजा आता है जी आप देख सकते हैं जिस तरीके से छह छक्के पारे हैं जैसे आपने पहले कहा कि जोन बहुत शानदार है छह डिफरेंट एंगल्स यूज किए इफ्तार ने और पावरफुल छः रन हासिल किए بہت خوش ہوں گے اور کوئٹا کا کراؤڈ بہت زیادہ خوش ہوگا جی ہاں بالکل انٹرٹین ہوئے ہیں جس طریقے سے افتخار نے یہ بیٹنگ فنش کیا ہے کیونکہ آغاز میں ہمیں لگ رہا تھا کہ شاید کوئٹہ گلیڈیٹرس تھوڑا اسٹرگل کرے لیکن افتخار کے آنے کے بعد مومینٹم حاصل کیا اور فنش جس طریقے سے کیا ہے یہ نہیں سوچا ہوگا شاید کسی نے بھی